Korunovacia kráľa Karola III. je historická udalosť, ktorá znamená začiatok novej éry britskej monarchie. Zároveň však demonstruje určitú kontinuitu stelostenú v staročných tradíciách, predmetoch a procesiách. Od korunovačného sprievodu cez klenoty, pomazanie kráľa, zloženie prísahy až po prijatie poklony od poddaných. Všetko toto sa udie 6. maja 2023, necelých 8 mesiacov od smrti predchádzajúcej panovničky Alžbety II. Po neuveriteľných 70 rokoch to tak bude ďalšia korunovacia, ktorú Británia a spolu s ňou aj celý svet zažije. Poďme sa ešte predtým spoločne pozrieť na to, čo na obrade uvidíme, aké zaujímavosti o korunovaciach z minulosti by nás mohli pobaviť či natchnúť a čo nové, po prípade iné môžeme od operácie Golden Orb očakávať. Korunovačný víkend s kodovým označením operácia Golden Orb, čiže Zlatá guľa, započne odchodom kráľa Karola III. s kráľovnou manželkou Kamilou z Buckinghamského paláca za účasti obrovského kráľovského sprievodu do Westminsterského opáctva. Na miesto, ktoré je tradičným dejskom korunovací už od roku 1066 a zároveň aj dejskom niekoľkých kráľovských svadieb či pohrebov. Pred postavením opactva sa korunovacie konali v posete kdekoľvek to bolo vhodné a možné v Bath, Canterbury či v Oxforde. Prvá zaznamenaná korunovácia vo Westminsterskom opáctve bola korunovácia Williama dobyvateľa na Vianoce 1066. Keďže William na ostroví vtrhol iba dva mesiace predtým, tak sa to udialo v dosť napätej atmosfére. Mnohí mali pocit, že je agresorom, ktorý ani náhodou nie je právoplatným dedičom na trón a William sa preto mimoriadne snažil zaujať legitimný status následníka po Eduardovi vyznávačovi a Westminsterské opáctvo sa stalo ideálnym miestom pre jeho korunováciu pretože ho nielenže nechal postaviť sám Eduard, ale zároveň bol pochovaný pod hlavným oltárom. Westminsterské opáctvo, ako ho poznáme dnes, bolo však prestavané s ohľadom na budúce korunovácie. Od 13. až do 16. storočia prešlo zmenou svojej podoby primárne kvôli tomu, aby sa doň zmestil väčší počet hostí. V tomto období bol na mieru vytvorený priestor určený na korunovácie, tzv. korunovačné divadlo, ktoré je situované medzi hlavným oltárom a chórom. Je to miesto, kde sa udeje aj hlavné gro sobotnejšie procesie a takou zaujímavosťou je, že toto srdce dejiska korunovácie rozžiaruje nádherná mozaiková dlažba z drobných kúskov farebného skla a kameňa, ktorú osádzali ešte kozmácki mozaikári. Prišli vtedy z Ríma, napríklad z kráľa Henricha III. Počas predchádzajúcich korunovácií bola táto dlažba prekrytá kobercom. No počas tej Karolovej, podľa posledných informácií od opáctva, zostane odkrytá. Za normálnych okolností sa jemné vzory na podlahe chránia a preto ak je počas špeciálnych prehliadok vôbec prístupne na verejnosti, tak sa po nej dá chodiť výhradne na boso. Takže toto bude naozaj veľká vec, že to uvidíme v televízore. Na tejto luxusnej podlahe bude počas príchodu a korunovácie umiestnené korunovačné kreslo, na ktoré si Karol III ako aj mnoho panovníkov a panovníčok pred ním zasadne. Urobí tak po modlitbe a formálnej ratifikácii, počas ktorej arcibiskup z Canterbury kráľa predstaví prítomným hosťom a všetci poslucháči budú upovedomení a zároveň zoberú na vedomie, že sa už nachádzajú v prítomnosti svojho nového právoplatného panovníka. Následne Karol zloží korunovačnú prísahu a zásadne na korunovačné kreslo. Táto na prvý pohľad možno úplne obyčajná drevená stolička je však jedným z najzácnejších a najznamejších kusov nábytku na celom svete. Používa sa už viac ako 700 rokov. Dubové korunovačné kreslo si objednal ešte v roku 1301 Edward I. Longshanks, ktorého prezývali aj ako kladivo na Škotov. Kľúčovým dizajnovým rísom tohto kresla je, že malo skryť jeden vzácny predmet Stone of Scone alebo starobylý kameň osudu, ktorý sa tradične používal pri korunovácii škotských panovníkov a Edward I. ho ukradol ešte v roku 1296 ako svoju vojnovú korisť. Kreslo bolo pôvodne nadizajnované tak, že panovník sedel priamo na kameni. V 17. storočí však k nemu privudla drevená plošina a dnes sa sedí na nej. Okrem iného je zdobené rôznymi vzormi zvierac či listia a nachádza sa na ňom aj postava kráľa, ktorý môže byť či už samotný Eduard I. alebo Edward vyznávač. Kreslo je tak skutočným symbolom monarchie a prekvapivo ho svojho času používal aj samotný Oliver Cromwell, keď sa stal lordom protektorom. No a hoci sa Anglicko a Škótsko a tým pádom aj drevené kreslo s kameňom osudu na dobro zjednotili v Spojenom kráľovstve a fungujú tak až dodnes, tento kus nábytku bol zdrojom mnohých kontroverzií. Stone of Scone je jedným z najdôležitejších symbolov Škótska a Škótov veľmi dlho hnevalo, že zostával vo Westminsteri. Na Vianoce v roku 1950 sa do opáctva dokonca vlámali štyria škótsky študenti z Glasgowskej univerzity a kameň ukradli. Počas odstraňovania sa im mal rozlomiť na dva kusy. No podstatnejšie je, že touto krádežou donútili britské úrady, aby po prvýkrát za 400 rokov zatvorili hranice medzi Škótskom a Anglickom. Mladým mužom sa podarilo kameň prepašovať cez hranice, kde ho niekoľko týždňov skrývali a napokon umiestnili v škótskom opáctve v Arbroad. Londýnskej polícii sa ho podarilo až po 4 mesiacoch vypátrať a vrátili ho späť do Westminstru. A v roku 1996, v reakcii na rastúcu diskusiu o škotskej kultúrnej histórii a identite, britská vláda oznámila, že kameň bude už na dobro uložený v Edinburskom hrade a do Westminstru sa vráti iba v prípade ďalšej korunovácie. Momentálne je tam pre Charlesa pripravený už od 20. 9. apríla, ale samozrejme s prísnymi pokynmi, že ho hneď po majovej korunovácii bude potrebné urýchlene vrátiť do Edinburgu. I hneď po zasadnutí Charlesa na trón sa prístupí k posvetnému pomazaniu panovníka. Charles sa v tomto rozhodol spraviť rovnaké rozhodnutie ako kedysi aj jeho matka Alžbeta II a nedal povolenie na to, aby kamery tento moment zachytili aj vizuálne. Pomazanie tak aj naďalej zostane súkromným momentom medzi panovníkom a bohom a na tieto účely sa preto priniesie zlatý baldachín a kamera sa na pár desiatok sekúnd odkloní na iný objekt, aby sme to nevideli. Ja však viem, čo sa bude pod baldachínom diať, takže máte šťastie. V tomto momente príde na scénu ten najstarší dochovaný korunovačný predmet, ktorým je korunovačná lyžica z 12. storočia. Dôvodom, prečo je najstaršia, je, že zvyšok pôvodných korunovačných že žezlo, koruna a guľa, boli ako symboly monarchie rozstavené počas z Anglickej občianskej vojny v roku 1649. Prežila tak iba táto zlatá lyžička, ktorú vtedy kúpil Clement Kinnersley. Clement sa staral o šatník Karola I. a zároveň sa po jeho smrti stala jedným z komisárov, ktorí organizovali predaj predmetov po zosnulom kráľovi. Striborno pozlatenú lyžicu rozdelenú na dva laločiky s nádhernými rytinami a perlami Clement kúpil vtedy iba za 16 šilingov. A keď monarchiu reštaurovali a na trón sa dostal Karol II., Clement Kinnersley ju vrátil. Niektorí tvrdia, že to urobil ako prejav oddanosti korune a iní zase, že na tom zarobil aj celkom slušné peniažky. Korunovačná lyžica je veľmi dôležitá, pretože sa používa v najposvetnejšej časti korunovačného obradu, pri pomazaní, ktoré zdôrazňuje, že panovník je ustanovený priamo Bohom. K lyžici patrí aj ampulka v tvare vtáka, ktorá je naplnená posvetným olejom z olivovej hory v Jeruzaleme. Na zobaku vtáka je otvor, z ktorého sa olej vyleje do korunovačnej lyžice a arcibiskup z Canterbury potom ponorí do lyžičky s olejom prsty a vyznačí krížik na kráľových rukách, hrudi a čele. Následne si Karol III. oblečie dlhý trblietavý kabát so zlatými rukávmi nazývaný Supertunika. Toto rúcho bolo vyrobené ešte pre Juraja V. v roku 1911. Je vyrobené z nite, ktorá je omotá nad tenkými kúskami zlatá a striebra a sú na ňom krásne výšivky a kvetinové motívy. Na tejto super tunike bude mať ešte aj plášť Robe Royal, ktorý bol vyrobený pre Juraja IV. v roku 1821. Všetky tieto odevy dokopy vážia asi 6 kg, takže je to aj celkom náročné sa v tom hýbať a nosiť to. Je tradíciou, že panovníci počas obradu používajú ešte aj opasok s korunovačným mečom a rukavicu. Karovi tretiemu však veľmi záleží na enviro témach a takou zaujímavosťou je, že sa v tomto bode rozhodol pre udržateľnejšiu cestu. Nedal si vyrobiť novú rukavicu a opasok, ako bolo zvykom, ale znovu použije starý opasok a rukavicu, ktorú nosil ešte jeho detko Juraj VI. Najväčším stredobodom pozornosti počas celej korunovacie. Charlesa, však bude jednoznačne koruna svetého Eduarda. Okamihu, keď ňou bude korunovaný vo Westminsterskom opáctve, to bude paradoxne aj naposledy, kedy ju vo svojom živote použije. Je to jedinečná príležitosť, takže sa na ňu rozhodne sústredte a myslíte celý čas na to, že naposledy ňou bolo týmto spôsobom zaobchádzané pred 70 rokmi. Táto koruna bola vyrobená v roku 1661 pri príležitosti korunovacie kráľa Karola II. Je si náhradou staršej a pôvodnej stredovekej koruny, ktorú počas anglického v roku 1649 rozstavili poslanci parlamentu po poprave kráľa Karola I, pretože aj podľa slov Olivera Cromwella bola symbolom ohavnej vlády kráľov. Predpokladá sa, že tá pôvodná rozstavená koruna pochádzala ešte z 11. storočia a patrila Eduardovi vyznávačovi, preto po ňom nesie meno aj tá súčasná. Zaujímavosťou je, že tou rozstavenou korunou bola korunovaná aj druhá manželka Henrycha VIII. Anna Bolejnova, čo bolo absolútne bezprecedentné pre kráľovnú manželku. Takže naozaj obrovská škoda, že sa nezachovala. Zaujímavosťou súčasnosti však je, že spolu s Karolom III bude korunovaná a pomazaná aj jeho manželka Kamila v podobnom, avšak oveľa jednoduchšom ceremoniáli. Naposledy bola takto korunovaná v roku 1937 Charlesova babička ale vráťme sa späť ku korune. Tá súčasná zreštaurovaná váži takmer 2,5 kg a jej pevný zlatý rám zdobí niečo cez 400 polodrahokamov. Sú pre ňu význačné 4 kríže so zakrivenými stranami, tzv. krížové paté, ktoré podopiera dva oblúky a je zakončená guľou nazývanou Mund, ktorá symbolizuje svet, ktorému panovník vládne. Nad guľou je opäť veľký kríž, ktorý symbolizuje kresťanskú vieru. No a na korune sú ešte 4 fleur de lis, heraldické symboly francúzskych kráľovských rodín a to odkazuje na dávne anglické nároky a previazanie s francúzskom. A samozrejme pozostáva ešte z výraznej fialovej zamatovej čiapky zdobenej hranostajom po obvode. Po odchode z Westminsterského opáctva po korunovácii Karol vymení korunu svetého Eduarda za Imperial State Crown, čiže za císárskú štátnu korunu, ktorá sa síce veľmi podobá na tú Eduardovu, no nie je to ona. Eduardová je relikvia a císerská štátna sa používa pri formálnych príležitostiach, ako je odchod panovníka z opáctva a otvorenie parlamentu. Zdobí ju však mnohocenných drahokamov a bola vyrobená v roku 1937 na korunováciu Karolovho detka. Na císerskej štátnej korune je osadených niekoľko historických drahokamov, ku ktorým sa viaže množstvo legien. Zafír svetého Eduarda, ktorého mal žobrak požiadať o Almužnu, ale keďže jeden z posledných anglosaských kráľov ktorý sebe vtedy nemal peniaze, daroval mu namiesto toho prsteň s týmto zafírom. Neskôr sa ukázalo, že žobrákom bol svätý Jan Evangelista a z vďačnosti za kráľovú pomoc v núdzi potom asistoval dvom anglickým pútnikom a prsteň neskôr Eduardovi vrátil, takže s ním mohol byť pochovaný. Zafír sa našiel v jeho hrobke, odstránili ho z prstenia a použili na korunu. Na korunu nesú aj perly, ku ktorým sa viažu teórie, že ich nosila aj kráľovna Alžbeta I. či dokonca Mária Stuartovna, ktorá ich mala zase dostať od Katariny. Medičejskej. Ďalej Rubín Čierneho princa, ktorý daroval Eduardovi Čiernemu princovi, kastilský kráľ a podľa legendy ho mal na sebe aj Henrich V počas zbytky pri Ážinokorte. Čuartov Zafír mal zase prepašovať Jakub II, keď v roku 1688 utikol z ostrovov a po niekoľkých rokoch sa s ním vrátil do Britány. No a posledný je Kalinen, Najväčší bezfarebný diamant, takzvaná druhá hviezda Afriky, je vybrúsený z najväčšieho diamantu, aký bol kedy objavený a pomenovali ho po Tomasovi Kalinanovi, majiteľovi bane v Južnej Afrike. Vtedejší premiér Africkej únie, Louis Botha, ho v roku 1907 ako symbolické gesto podaroval v deň narodenín kráľovi Eduardovi 7. aby tak zažehnali roztržky z čias búrskych vojen. Korunovácia Karola III. bude bez pochyby obrovskou podívanou, avšak ak sa zaujímate o hudbu, tak tiež si prídete na svoje. V nadväznosti na tradíciu mnohých korunovácií bude hrať obrovskú úlohu hudba z minulosti najznamejším hudobným prvkom bude korunovačná hymna, ktorá obsahuje príbeh kňaza Sadoka. Slova hymny sa spievajú na korunovaciach už viac ako tisíc rokov, od čas kráľa Edgara, ktorý bol korunovaný v bád ešte v roku 973. Kňaz Sadok vystupuje v starom zákone a pomazal Šalamúna za nového kráľa starovekého Izraela. Tento príbeh najviac preslávil skladateľ Georg Friedrich Händel, skladbou, ktorú vytvoril pri korunovácii Juraja II v roku 1727 a od toho času sa hra na britskej korunovácii. Inak korunovácia Karola III. oficiálne nekončí vo Westminsterskom opáctve. Následne sa celý korunovačný sprievod po doobednej ceremónii vyberie na cestu späť do Buckinghamského paláca. Charles sa rozhodol nenapodobniť ten istý okruh, ktorý kedysi urobila jeho matka. Očakáva sa, že v Zlatom štátnom Kočiari neprejde ten istý 8-kilometrový okruh, ale skráti sa iba na jednu tretinu dĺžky cez Whitehall k oblúku Admirality až na významnú ulicu do mall, ktorá vyústňuje k Buckinghamskému palácu. Vraj to má byť také symbolické gesto toho, že si praje byť vnímaný viac ako jeden z ľudí. Plánuje aj oklíšť životné náklady kráľovskej rodiny a preto začína u seba tým, že zredukuje všetku tú pompeznosť a luxus. Zároveň tak reflektuje aj na aktuálny ekonomický následok kríz, ktoré sa za uplynulé roky udiali. Na tejto ceste ho v samostatnom kočiari bude sprevádzať aj jeho následník princ William s celou rodinou. Všetci najbližší členovia britskej kráľovskej rodiny sa na záver objavia ešte na balkone Buckinghamského paláca, odkiaľ zamávajú verejnosti. Korunovácia je veľmi. Kom a náročný proces, preto aj dlhé mesiace a roky predtým vznikala operácia Golden Orb. Ale to, že je všetko opred premyslené, odskúšané a zorganizované, však automaticky neznamená, že sa nemôže nič pokaziť. V minulosti sa udeli celkom vtipné a neočakávané prešľapy, ktoré si pripomíname dodnes. Tak napríklad pri korunovácii Williama dobyvateľa na Vianoce 1066 mu vazali a poddany skladali prísahu a jeden príbeh opisuje, že keď stráže vonku započuli ľudí vo vnútri tak strašne kričať, spanikárili a domnievali sa, že Angličania na Viliama zautočili. Inieť preto schytili zbranie a podpálili nedaleké budovy a celá kongregácia od strachu z opáctva utiekla. Viliam však zostal sedieť a biskup veľmi narýchlo dokončil celý obrad korunovácie. Kráľovnej Anne v roku 1702 bolo v deň korunovácie zase tak strašne nevoľno a mala z choroby z dna také bolesti, že ju do Westminsterského opáctva museli priniesť na kresle. Ďalšia kráľovná, Viktória, zase za žila fópa s korunovačným prstenom, ktorý jej nesadol. Veľkostne jej sadol viac na malíček ako na prsteník a sama potom vo svojom denníku spomínala, že mala obrovský problém ho nielen dostať na prst, ale dať si ho potom z prsta aj dole. Tu sa inak celkom obávam, že v prípade Karolových sem tam opuchnutých prstov, ktoré svet veľmi dobre pozná z tých fotiek, ktoré obehli média by to mohlo dopadnúť rovnako. No a ešte jedna taká kuriozita sa odohrala počas korunovacie kráľa Eduarda VII. Staručky, 81-ročný arcibiskup z Canterbury, už tak strašne zle videl, že nielenže používal počas celého procesu obrovské kartičky, z ktorých čítal, ale dokonca Eduardovi nasadil korunu na hlavu úplne naopak, čiže Eduard si ju potom musel sám otočiť. Dúfajme, že korunovácia Karola III. prebehne úplne bez problémov, tak ako to bolo aj v prípade jeho matky. Aj keď aj ona v jednom dokumente pre BBC spomínala rôzne pikošky v súvislosti s ťažkou korunou či extrémne nepohodlnou dvojhodinovou jazdou v Zlatom koči. Ja korunováciu budem sledovať v televízii, bude to vlastne iba druhýkrát v dejinách ľudstva, čo sa budeme môcť pozerať stelky na korunováciu britského panovníka. No a vy mi skúste napísať doľa do komentárov, či sa na túto sať aj priamo do Londýna a celkom budem rada, ak mi napíšete do komentárov k tejto téme čokoľvek, čo vám napadne. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.